Står vi endelig her Bare jeg og mig Afventer hvad der sker I vores leg Jeg står på verdens top Det gør du ikke Har ikke fået nok Vælter din bræk Der er ikke noget du det handler ikke om, var vi du tager. Det er vores pligt, at vi udfører ord fra den fjerne instruktør Ensemblen er her nu Står som den skal. Fri vilje er i tur Afvendt i fad Forstå det er forudbestemt Jeg ja, er ja, Gud har magt på en bekendt Det fodder sig udtrækt og fældt fra vent. Markset vil aldrig blive glædt. Vi vandt ved nu æren, og det var hårdt Ikke at kæmpe, vi klarede det lort Vi gør hvad der skal til, gør hvad vi vil Vinder vi, tror på Gud og følger ni bud Vi vandt ved nu æren, og det var hårdt ikke at kæmpe, men vi klarer det nord Vi gør hvad der skal til, gør hvad vi vil Vinder vi, tror på Gud og følger ni bud, Jeg tager styringen Det er en træng Man mærker spændingen En sidste gang Forstod det er på udbestemt. Jeg ja, er ja, Gud, har magt på min begivenhed. Det for dig, jultræk dog vil fravælde. Klimaxet vil aldrig blive glædt